Усі ми працюємо з дня в день і з року в рік. Своєю роботою намагаємось заробити як більше коштів для забезпечення комфортних умов свого існування. Частину зароблених грошей ми зобов'язані віддавати державі кожного місяця у вигляді податків на різні соціальні цілі. Пенсія, медицина, культура, охорона. І це нормальна практика, яку проводять усі країни світу вже дуже і дуже давно. Адже ми повинні дбати не тільки про себе, а й про середовищі, в якому існуємо. В більшості розвинених держав сума сплати податків сягає майже половини доходів її громадян і сплачується кожним окремо. Це багато, однак система їх розмежування абсолютно прозора і кожен може переконатися у цьому. Потрібно лише глянути на рівень життя цих людей і їх суспільний благоустрій. Сплата податків для українців – це зазвичай просте питання, яке абсолютно не цікавить пересічного громадянина. Адже, як правило, ми не платимо податків напряму, як це, наприклад, роблять американці. За нас все роблять наші роботодавці, вони є нашими податковими агентами і беруть на себе усю цю головну біль. І тут може виникнути питання. Чому це держава вирішила так спростити нам життя? Чому американці мають самостійно подавати звітності і платити гроші в казну, а за нас це робить хтось, та ще й так люб'язно і безкоштовно? І відповідь, як завжди, досить проста – безкоштовний сир лише у мишоловці. Але якби ми дійсно знали, скільки ми платимо і як часто це робимо, то частіше питали, а куди ці гроші йдуть і на що. А так як це роблять за нас, то у людей створюється ілюзія безкоштовного сиру і безмежної турботи держави. Однак це не так. Усю дискотеку насправді оплачуємо ми, а музику чогось замовляє діджей. Мало податків кажуть вони, і кожен раз видумують все нові і нові способи їх збільшення. Правда полягає в тому, що більшість податків сплачується нами у закритій формі. Роботодавець, приймаючи на роботу працівника, виступає в якості його податкового агента і виплачує заробітню платню вже з урахуванням усіх утримань. Перед нами постає ілюзія податкової свободи. Однак це не так. Нам доводиться кожного місяця віддавати просто величезну суму свого доходу в казну. За законом, кожного місяця роботодавець зобов'язаний сплачувати за працівника внесок у розмірі 22% від суми його заробітньої платні. Зрозуміло, що кошти з цього фонду надалі будуть виплачуватись у вигляді пенсії особам, що досягли пенсійного віку. Однак тут ховається багато підводних каменів. З року в рік цей пенсійний вік Збільшується, і якщо колись він сягав 55 років, то зараз його планка становить 60 років. І це дуже важливі деталі, оскільки враховуючи середню тривалість життя, при якій чоловіки живуть 60 років, а жінки 70 років, отримуємо досить плачевний результат. Чоловіки просто не встигають скористатися допомогою, оскільки помирають. А жінки користуються нею лише 10 років. При цьому пенсія становить мізерну фіксовану ставку, яка в рази менше від прожиткового мінімуму. Якби держава дійсно турбувалася про забезпечення пенсіонерів, то була б на вибір декілька систем приватного і державного страхування, де кожен міг би вибрати вигідні умови. Якщо ви думаєте, що медична допомога, допомога по безробіттю, інвалідності, хворобі чи втраті годувальника у нас державна, то ви глибоко помиляєтесь. А за це ми кожного місяця платимо немалі гроші. Окей, а що буде, якщо з тієї чи іншої причини ви втратите роботу? Так, держава вам зобов'язана виплачувати допомогу, але в якому розмірі і на яких умовах. Словом, якщо детально проаналізувати величину і тривалість виплат, а також умови для їх отримання, можна зрозуміти, що у випадку чого вам в місяць виплачуватимуть суму, якої недостатньо для прожиття. Ці платежі відраховуються з усіх працюючих громадян кожного місяця. Це дуже просто і без ніяких підводних каменів. Працюєш і утримуєш дохід – сплачуєш податок на цей дохід. Загалом, податок на дохід становить 18% від будь-якого доходу. Будь-то виграш в лотереї, дохід від інвестицій, здача в оренду житла, заробітня плата чи продаж барахла на цифрових майданчиках. Усе це дохід, а за дохід ми повинні платити податок. Якщо розглядати роботу, то це за нас робить роботодавець. Звичайно, що заробітну платню нам озвучують і виплачують вже з врахуванням цих виплат державі. Технічно їх робить роботодавець, але фактично працюємо і платимо саме ми. Знову ж таки, якщо це для вас не новина кожного місяця своєї заробітної платні, ми платимо військовий збір у розмірі 1,5% на потреби нашої армії. Дякувати Богу, у нас зараз одна з найпотужніших армій світу, що дає відсіч оскарженілому ворогу. Українська армія обов'язково звільнить окуповані території, а ми повинні їй цьому по максимуму допомогти. Тому не забувайте підтримувати армію і донатити надійним джерелам на підтримку Збройних сил України. ПФ, ФМС, ФСС, ПДФ, ВЗ. Держава забирає половину на послуги, кількість і якість яких викликає великий сумнів не входьте в ману. Те, що ми самостійно не здаємо податкову декларацію, не означає, що ми не платимо податків. Ми повинні розуміти усе, що нас оточує, це за наші гроші. Чи подобається вам це, вирішувати кожному окремо. Що ж, я дякую вам за увагу. Для того, щоб не пропустити більше цікавої інформації, обов'язково. Підписуйтеся на мій канал. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і пишіть свої думки стосовно системи поборів у коментарях. Більше цікавої інформації ви можете знайти на моєму сайті та на телеграм-каналі. Всі корисні посилання ви знайдете в описі під цим відео.